На Майдані Чорного острова просто неба, модне дефіле. Жителі сіл громади дістали з бабусиних скринь та музейних фондів старовинний подільський одяг і демонструють його на святі прапора. Валерія Томашевська з Катеринівки дефілює святкові полотняні вишитій сорочці. Дівчина каже, сорочці більше півстоліття і для неї вона особлива. Вона є старовина, носила моя прабабуся, тому і мені вже перешло. За її словами, вишити одяг має бути в гардеробі сучасних українців. Ми живемо в Україні, тому потрібно ходити в вишитих сорочках. Жителька Мартинюки Світлана Матвійчук приїхала на свято сучасні вишиті сукні. Етнопоказ, каже, її зацікавив. Гарна українська культура, українські люди в своїй національній одежі. Мені подобається. Хотілося подивитися. І колишній, і теперішній. У мене п'ятеро дітей і вони мають вишиванки. Селищний голова Михайло Дзісь на святі теж у вишиванці. Каже, має чотири вишиті сорочки і одягає їх. На державні чи релігійні свята це генотип нашої нації. Кожне свято я, я вдягаю, тому що мені комфортно, мені приємно. У сквері біля головного майдану селища працівники сільських будинків культури та етноцентрів влаштували виставку старожитностей, у тому числі старовинного одягу, рушників, серветок. Начальник Чорнострівської відділу культури Анатолій Біліванцев каже: етнопоказ організували, щоб дати експонатам, які лежать у музеях, друге життя та популяризувати національний український костюм. Хочемо показати оту красу старовинну українського костюму і сказати, що наша нація не тільки не тільки 30 років незалежності, а Україна вона була завжди Світлана Поробок Новини на суспільному Хмельниччина. Простих отакі